Kako biste dodali aktivnost anketa na vaš kolegi gore desno kliknite na omogući izmjene. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati anketu kliknite Dodajte aktivnost ili resursi. U izborniku Dodajte aktivnost ili resurs odaberite s lijeve strane anketu, a dolje na dnu kliknite na Dodajte. Naša anketa zvače se Ulazna anketa ili Test predznanja. A, ono za što možete koristiti ankete su, znači, takve ulazne ankete ili test pred znanja, a, evaluacija nastave, anonimne ankete u nekoj temi i sl. U opis bi trebali staviti uput. Ja sam stavio odgovorite na ova dva pitanja koja pokrivaju znanja koje ste trebali steći na prethodno oslušanim kolegijima i vrijeme rješavanja nije ograničeno. U polju dostupnost, kao i za sve druge a, aktivnosti u, u Omegi, možete reći od kad do kad ćemo dozvoliti odgovaranje na ovu anketu. Primjer za recimo ovakvu ulaznu anketu bi bio prvi tjedan nastav. A iza toga više se ne može popuniti. A, kod postavke koje se zovu pitanja i postavke za predavanje ankete, a, bitno je napomenuti da vi možete ankete zaprimati anonimno, to je zadana vrijednost. znači ovo polje zapiši korisnička imena, trenutno stoji anonimno. Ali mi ćemo staviti ime korisnika, će se zapisati i prikazati uz odgovore. Zašto je to bitno? Recimo, kod ove ulazne ankete me zanima tko što zna, odnosno koju razinu znanja posjeduje. Nećemo dozvoliti više struke predaje, nećemo slati obojeste pošto nakon ispunjavanja ankete i nećemo automatski brojiti pitanja. Nakon predaje, kao i na bilo kojoj drugoj anketi koja se odvija online, Možete e, studente odvesti na neku stranicu koja sadrži recimo zahvalu, ja ću napisati zahvaljujem na vašim odgovorima, vidimo se na nastavi. Ili čak u ovom polju koje se zove url na kojeg vodi gumb za, za nastavak, možete ih odvesti na neku web stranicu, bilo web stranicu e, odseka ili nekog istraživanja koje ste upravo proveli nad njima i sl. Kako bi dovršili izradu aktivnosti, kliknemo na gumb pohrani i prikaži. Ovdje imamo praznu anketu. Sada ćemo dodati dva pitanja u nju. Kako to radimo? Tako da na ovoj kartici koja se zove uredi pitanja, kliknemo prvo na nju, dodamo ta dva pitanja. Dodat ćemo jedno brojčano pitanje, idemo ovdje na dodaj pitanju aktivnost i odaberi. Odabrat ćemo brojčan odgovor, stavit ćemo da je obavezan odgovor na to, uničemo pitanje, Bitna stvar je da morate unijeti oznaku, znači to je najčešće jedna riječ ili šifra kod kojom ćete kasnije kada ove podatke izvezete u nekakav Excel moći to lakše identificirati to pitanje. Stavit ćemo godine kao oznaku jer pitamo koliko godina učite engleski kao strani jezik. Možemo uneti raspon od do za odgore, ali to nećemo stavljati. Znači sustavna spita na kojoj poziciji će biti ovo pitanje ostavit ćemo na prvoj, pohrani pitanje. Potom ćemo dodati još jedno pitanje, kliknemo na dodaj pitanje u aktivnost, odaberi, više struki odabir. Unit ćemo tekst pitanja koji kaže kada ste počeli učiti engleski jezik u školi, ideja da ćemo reći je li to u vrtiću, u osnovnoj školi ili u srednjoj školi. Oznaka će biti skola. Vrsta više strukog odabira trenutno je označeno više struki odabir jedan odgovor, moguće je da su više struki odgori prihvaćeni, i moguće da je jedan dopušteni tatori padajući izbornik. Odabrat ćemo ovaj više struki odabir, jedan odgovor, tojest to je stoje već odabrano. Vrijednosti više strukog odabira ćemo sada dodati tu. Bitno je da je jedna vrijednost po redu. Kliknemo na pohrani pitanje. Sada imamo dva pitanja i idemo na pregled. Sustav kaže da postoji predanih nula odgovora, da imamo dva pitanja i idemo kliknuti na odgovorite na pitanje. Gore piše ime korisnika će se zapisati, odnosno prikazati uz odgovore. Da smo odabrali anonimnu anketu, jasno bi stajalo anonimno. Upišemo koliko godina učite inovski kao strani jezik, recimo 14, kada ste odabrali govoriti i predaj svoje odgovore. I to je to.